У передмісті Запоріжжя задля посилення обороноздатності обласного центру побудували бліндажі, укриття та низку фортифікаційних споруд, розповідає речник запорізької обласної військової адміністрації Іван Орєф'єв. «Ці комунікації вони зроблені таким чином, що є декілька кол навколо Запоріжжя. За словами військових, чим більше буде побудовано таких фортифікаційних споруд, тим більш якісно вони зможуть виконувати своє бойове завдання, а також зберегти життя особового складу. Здіяна грамотно, дозволяє видержати тяжёлу титну проти. Боєць з добровольчого батальйону із позивним Вудді розповідає: "На бойовому чергуванні, разом із побратимами, вже другий тиждень «Ми поки тут, це друга лінія, яка завжди може стати першою, а може стати і нулем. Тому що хоч фронт і стабільний, все може змінитися дуже швидко». «Позицію ваднали, нам зручно, ну, все, що необхідно, у нас є, несем, били дежурство». 61-річний боєць добровольчого батальйону «Дальнобій» каже, Потрібно. зараз приводять до ладу пункт медичної допомоги на фортифікаційних спорудах. «Ліки воно храняться, віщі, кухня наша» поліва. Все, що необхідно для життя. Все є, все запаковано, все зроблено». За словами голови Забрізько-обласної військової адміністрації Олександра Старуха, подібні захисні оборонні рубежі побудовані на обох берегах Дніпра, обладнані в опорні пункти. На сьогодні лінія не зміщується, що дуже важливо. Але ми сподіваємося одне на те, що рано чи пізно, ми, краще рано, щоб ми пішли вперед наша армія і її звільнила на території. Але щоб її звільнити, треба об щось опиратися. І ці лінії якраз теж буде опиртям для наступного наступу». Валентин Пересипків, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.